שברתי לאיזה, צאו ב-68, 67 אני, כמובן אני מודermannתי ב provocative, אז תלי יתחיל בשמות סודות, הטקסט שנקתעתי מיום אברלach ב-68? ב-68, ב-67. ודיתחילים יומיים את גדח, כאילו נשים כפצו וזה, אבל נורכחת לי במחשבות שיש אבירה מסוימת. ‫האומן דנציגה עבד ‫בשיקום מחצבה, ‫שיקום אקולוגי של מחצבה. Mm -hmm. ‫מאוד מאוד... ‫תראה כאילו ההתחלה, ‫התחלה, ההתחלה של גל אקולוגי. ‫בדרך כלל, קודם כול, ‫היה מקום גדול מאוד למוזיקה מעולתרת, ‫שהם קראו מוזיקה עליאטורית. ‫-עליאטורית. ‫כן, היה מקום גדול. ‫ב' אנחנו יצאנו החוצה גם, ‫למשל, אני עשיתי קונצרט בשם ערפל, בנמל יפו. על הנגר אחד שמנו חוצות צועה, האנגר הנגר אחד קרן, ואז היה מכשיר רפאל, הרפאל, היה אוטו של משמר גבול שעשה אור, וספינה הגיעה עם חלילנית, שהיא יעודם הספינה, והבן שלי היה בספינה, ומפעם לפי אוטות שלי נתן צפירו. יש שבדי בין הפנינג ובין אקטיביטי. נתנו לו, הוא קטן. אקטיביטי, ‫אתה בעצם מבצע בפעולה ‫שיש משמעות עבורך, ‫וייתכן מאוד שבדרך יהיה קהל. ‫אז אתה מביא, נניח, ‫מתיים שקי חול לזדה התעופה ‫ואתה בונה חומה שלא... ‫כאילו אתה עושה איזו פעולה סמלית, ‫כמו שאני ואימא היו עושים. ‫זה אקטיביטי, וזה לא אומר... ‫אין לך לוקח זמן עם קבוצות כמו פלוקסוס, ‫קוברק, קבוצה של... ‫שבן אדם אני מאמין בייתור, במובן מאוד מאוד רחב, שזה אומר, מראש הבחירה שלך, הבחירה שלך בסט, הבחירה שלך באיפה שזה יהיה. אתה צריך להתעלם מהרצון שאתה בא לבונטין, אבל אתה רואה שכל החבר'ה יושבים שם. אתה לא צריך לעשות מה שהם מחכים ממך. ובאתי, מאוד נכונות, לעשות דברים. באמת המשקוף רק סימאל, אנשים, יונסי אופק, מה שאמרת לך, אחר כך היה לו בירושלים חנות למרק, מרקיה, וזה. אבא שלו היה בעל המסעדה בין הוד, חברה שלו הייתה ציירת. אז יחד אנחנו חזרנו, ל, כאילו, חזרנו לתוך תאמון ולתוך הסצנה הירושלמית, וכאילו יש לנו מה לספר, ובאמת הקמנו את הקבוצה הזאת משקוף. ו... פשוט מה שעשינו זה היו תערוכות, תערוכות וערבים כאלה הזה. עכשיו, לא היה יותר מדי, אבל די המספיק, בשביל שמשל שיונה פישר יכיר אותי, אז הוא זיווג אותי לאביטל. עצמנו לקיבוץ, אני הבאתי מגבר, מגבר ענה, מגבר מאוד מאוד גדול. ועליתי עם זה לסילו. כאילו, בסילו זה מקום טוב לסאונד. אז אמר לי, אני מרגיש שאני... ‫שאוכל לעבוד איתך, ‫הוא מאוד בכיף שאתה טולה. ‫אומרים, שלא אוכל ‫התחל לצחוב את המגבר למעלה. <laughs> ‫ולנת, עשינו <laughs> המון המון עבודות פיזיות, ‫אבל היה, ואת, כמו אביטל, אחד פוליטי, לא פרה, שון, של ועניבות, כאילו, משטר, משטר כזה, משטר, משטר סוטר, מיכא אולמן ומשה גרשוני, שאתם היו כולם, הנה, תקופה כזאת, משה גרשוני הצעיד אותם על הביורקיים ברחוב בני יהודה, ואם שראו יד הנוגה ופיים כאלה, וזה זה משה. משה עשה גם בבצלל, גם מביצלל, היו אלף זה גדעון נופת את זה